هذاك الفقيه الله يرحم مسكين قال لنا تتقول تقول شوف كي مال قاعده لحجر في الطريق الطريق و وعبد الله حضر هذو ما زال كم القاعدة أخرى كيما الذي كل يقتله فهذو غز الخلوش يدوسوا والوالد كان عنده واحد يبغى حظه ووحده سيفتني هو واليها الله خمسي عنده واحد كان من عندنا جارنا قلنا قسروا وخلوا تغزة جون مشيت الخيمة فيها عالجاج، عالجاج و الكلاب، قلت ما دخلت الخيمة نسيبو رابطها مع معركين، فكيتها سيدي بحبتها حمرا، فكيتها و قلتها و جيت، قلت ليك الغفرة أنا والواليد عدنا عندنا نكحي جويا، دابا. البلاصه لي فيها الجامع لي في دركا الجامع عندها نيشان، فحاطتي راه زيدي كاينه وحد الحجره، بدا الحجره الله اغفر لا أنا وانا تقول يا شوك ما تسلقينيش أنا الشيفور أنا منفلتو قل لي ما تسلقينيش ما تخرق ما, ما تقرش مني قل لي ما تسلقينيش والشيفور أنا منفلتو قال جياتهم براسي جيلي حكين الحضر جياتهم لحقت تبينو أنه رضض أرثهم معا عرفتوه مايتوا اا شنو بان والخليفه اخوه عبد الكريم لا كاتسمع عليه ولا تعرفوه نتا تسمع كاتسمع بودجلان عرفت عبد الكريم واحد اخوه كان يقولوا الشيخ محمد كان شيخ هو خازني يقولهم وسيدهم واحد كان يقولوا الحاج علي النوحيد راه كان فا لا يمكن ان يكون كان كان يمكن واحد ولد هناك خدام يمكن ان يكون هناك من يمكن من يمكن جاي يكون هناك من علي الله يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من أنا من يمكن ان هذاك القائد باللحاج خرج كما فينا هو لي خرج قالوا ما يتعب سلام قالوا من هو معكم يجلوا من هنا ما توقعش نرى الليلة يفضلكم هو ما كلمش هو العلم ما أظن ما صحيحه يوه ياذي كاسيذي قعدنا احنا متين قدرنا نشوف المحالات و كاينه الطريق هذي كاينه الطريق متينا قدرنا نهودو من الحيط و الطريق. الطريق، على علحقو الطريق و علينا، <تصفيق> و مشينا بقينا نتنه... تا وقت الخريف عالشوكي العشلول ديال ديال قرنينو، بنادم حفيان، <تصفيق> <تصفيق> شومر و كان الصهد بحال كيكا كانت حالات الرعد كانت الرعد مشينا <تصفيق> <تصفيق> هودنا الطريق، قطعناها بزربه بزر، و كاينه كل البلاصه فيها الشطب راه يعرفها باباك، فيها الشطب، بنادم تيقدم في الشطب، بعدنا من الطريق، كاينه وحد الشجرات شجرات صفصافات طالعات كيما كنا كي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 و هو يعيط و حيا ورا هاذيك رمان راه مع الصفصافات راه مع الشجره و حنا طلعنا لواحد الحيط جمعنا فيه و قعدنا ترجع الكاميو ديال العسكر تا رجعو اه يا سيدي هم عقلبه ورعب احنا نصحبهم يديو نصارى نبداهم في بالاسطوره قاعدوا لك نصارى ماتوا السبت والحد والاثنين هذا القايد بالحرف صيفت لهم واحد من ولاد الجزار تعرف يا ولاد الجزار ها أه؟ حجم نعرفو المولودي كنتي تعرفيه الحاج المولودي عرفتيه؟ باه باه صيفط هذاك سي... آه القايد بن الحاج صيفط باه الحاج المولودي، كانت عندو واحد السطافيد تيقولوهما الرونو، قالو تي تهزي اهلوك النصارى تديهم الفيرو تاعو الفيرو ديال والدو، قالوا تديهم ما تما. وا هذاك سيد معدوم ما يقول قدامه قايد طيب. أبشق بشأن حقل المسكين رفدهم شوف كل يرفدهم دارهم في هذه كستطافي أنا يا كار محمد خويا هنا مع ذلك المرأة كنا كانت قولوا لأمو يدخبه كانت مربية قال لي الواليد سير جيبي هذا كان نهار جيت لهنايا تغديت هنايا لديت محمد و مشينا، هذا هذا الصالح لي رافد نصارى، لقانا في 18 عرفت ثمنطاش عندنا من الفراج اللي تا- موقف ال- الحصاله، لقانا هو، بعد لقانا، بعد لقانا كاين عا هو، عا بدأ <hesitation> معنا معانا ضربنا الخنز، خنزو ولكن هو- هو واحد غادي البرد لاقيه متايشم متى خنز الخنز خرج من الطونوبيل لور، ضربنا الخنز يا خويا <hesitation> ما- شحال وحد المده حتى مشا تا الخنز شي خنز تسمو الله يحفظه. وين غاديكم جابهم جوغوم سكنا لحقم من الزيرو ديال قامو لحقهم لحقم البيرو, <حمد تصفيق> البيرو. حطهم ل... ل... آه قالوا له, قالوا له كانوا وحده ار كانوا مترجمات المترجمات هما اللي تترجموا ما بين الفرنساويين والعربين شمروا هذا يترجموا قالوا ما انت غير تعديتوا تقري جاب لكم خوتكم باش دفنوهم شديتوه هذا هو الخير هو المره خير بروميا ما لي كل كل قاتل قاتل قاتل ما حدو لا ما صددو بروميا اللي قاتلين ام فينا اه وهذا الجزار كان وحرار العريب ماذا؟ وقتها لقوه هذه هذا كان نهار تنين، ثلاثة أربعة جاء العسكر صار يتحوص كل شيء هذي دوزناها ندو ندوزنها تعطل العسكر بداز كان يحرم كان